יש לנו 12 כפול x בשלישית y בשלישית, ועוד 16 כפול x ברביעית y, ועוד 10 xy, כל זה חלקי 4 xy. יש כמה דרכים לחשוב על זה, והן כולן שקולות. אנחנו צריכים להפריד את המונים. זה אותו הדבר, כמו 12x בשלישית y בשלישית חלקי 4 xy, ועוד 16x y חלקי 4 xy. ועוד עשרה xy חלקי ארבעה xy. יש כמה דרכים לחשוב על כך. דרך אחת היא אם יש לנו a ועוד b חלקי c, זה שווה ל-a חלקי c b חלקי c. אנחנו מפרקים את השבר. אם היינו עושים את הכיוון ההפוך היינו פשוט מחברים שוורים. דרך אחרת לחשוב על כך היא פילוג של החילוק. אנחנו מחלקים הכל, את כל המונה ב-4xy, כלומר אנחנו מחלקים את כל אחד מהאיברים ב-xy, ודרך נוספת לחשוב על כך שגם היא שקולה, היא להכפיל את כל זה ב-1 חלקי 4xy. כך שאנחנו מכפילים 1 חלקי 4xy כפול כל אחד מהאיברים כאן, שזה אותו דבר כמו לחלק ב-4xy. בכל מקרה אנחנו מגיעים לזה. ואנחנו צריכים לפשט בעזרת חוקי החזקות. אנחנו יכולים לחלק את 12, 12 חלקי 4 זה די פשוט, זה פשוט 3, בואו נכתוב את זה. 12 חלקי 4 זה 3, כעת x בשלישית, חלקי x, זכו שx זה אותו דבר כמו x בחזקת 1, כך שזה שווה ל-x 3 פחות 2, סליחה, x בחזקת 3 פחות 1, שזה x בריבוע. ולבסוף, יש לנו y בשלישית חלקי y, כלומר, y, חלקי y בחזקת 1, וy בשלישית חלקי y בחזקת 1 זה פשוט y בריבוע, כיוון ש3 פחות 1 זה 2. נמשיך לעבר הבא. ועוד 16, יש לנו 16 חלקי 4, שזה פשוט 4, זה שווה ל-4, לאחר מכן יש לנו x ברביעית חלקי x, ושוב x זה שווה ל-x בחזקת 1, כך שזה שווה ל-x בחזקת 4 פחות 1, כלומר x בחזקת 3, ולבסוף יש לנו y חלקי y, וזה יהיה פשוט 1. ואנחנו לא צריכים אפילו לכתוב את זה. אפשר לכתוב כאן אחד, אבל לא תהיה לכך הרבה משמעות, זה לא ישנה את הערך. כך שבעצם אלה מתבטלים. ולבסוף יש לנו 10 חלקי 4, שני מתחלקים בשתיים, שמקבלים 5 חלקי 2. הזה מצטמצם ל-5 חלקי 2. כלומר, ועוד 5 חלקי 2, כעת x חלקי x, וגם אלה מתבטלים ונשאר פשוט 1, וגם y חלקי y זה 1. כך שנשאר פשוט 5 חלקי 2. וסיימנו, פישטנו את כל הביטוי לשלושה x בריבוע, y בריבוע, ועוד ארבעה x בשלישית ועוד 5 חלקי 2.